ثم قال سبحانه ليبين لهم أنه تفضل عليهم وأنعم عليهم من هذا الذي يحفظكم دائما ليلا ونهارا من أن يتخطفكم الجن أو تؤذيكم الهواء أو يعتد عليكم الإنس في غير الله هو الذي يحفظكم قل من يكلأكم